سواء ان كنت تبيع على موقع إيباي او موقع امازون او تسوق منتجات لهذه المواقع او حتى تعمل بمجال التجارة ليس شرط بمجال التجارة الالكترونية العمل والمثابرة هو اساس نجاحك وهنالك عامل رئيسي يميز الشركات التي نجحت والتي فشلت في مشاريعها التجارية الجديدة قد تندهش اذا سمحت انه حتى لو لم تقم بالحركة الصحيحة لمشروعك بنسبة 100% فإن العمل والمثابرة هي أهم العوامل لنجاحك دائما أقول لطلابي إياكم أن يمر يوم من الأيام دون القيام بأي شيء لترويج مشروعك التجاري حتى لو كان شيء بسيط مثل إجراء اتصال مع أشخاص جدد تعلم مواضيع جديدة قد تفيد مشروعك التجاري أنصحكم بدء بالتخطيط لمشروعكم لا يجب أن يكون التخطيط عبارة عن خطة عمل لعشرات الصفحات بل هو عبارة عن وثيقة تتكون من واحد إلى ثلاثة صفحات فقط هذه الخطة يجب أن توفر إجابة على خمس أسئلة رئيسية السؤال الأول هو ما هو المنتج أو الخدمة الرئيسية لعمله السؤال الثاني ما هو نوع الخدمة أو المنتج الذي أوفره السؤال الثالث من هم الزبائن الرئيسيين الذين سيستفيدوا اكثر من هذه الخدمة او المنتجات السؤال الرابع كيف أقوم بتطوير ادوات مهنية لمشروع التجارة مثل انشاء اسم المشروع انشاء قائمة اسعار للمنتجات انشاء اوامر عمل استمارات وما شابه ذلك السؤال الخامس كم اريد ان ابيع هذه الخدمة او المنتج انشاء اهداف لمشروعك سيولد لك الارباح بدون هدف أمامك إلى أين ستصل؟ لذلك يجب أن تكون قادرا على تحديد هدف المبيعات لهذا الشهر إذا مر أسبوع منذ بداية الشهر ولم تصل إلى 25% من هذا الهدف الذي حددته يجب عليك العمل والمثابرة للوصول للهدف تحقيق الهدف الذي حددته سيعني لك الكثير وسيمنحك الثقة النفسية لتحديد أهداف أكبر مما حددتها بالصابق وإذا يوجد لديك أهداف ولديك خطة وتعرف ماذا ستبيع ولمن ستبيع اتبع المسار باستمرار إياكم الانحراف من الخطة التي رسمتموها عادة هذا يحدث بسبب كلة النتائج للخطة خذ نفس عميق لأنه بناء مشروع جديد يتطلب على الأقل سنة إذا كنت كل يوم على الأقل شيء واحد لصالح تعزيز مشروعك التجاري واتبعت باستمرار المسار الذي حددته في التخطيط إضافة إلى ذلك الصبر أنا متأكد أنكم ستصلوا لنتائج مذهلة لا تفكر أن دراسة أشياء جديدة هي إنفاق وإنما بالفعل هي استثمار لك إنشاء مشروع جديد يتطلب استثمار يهدف إلى بناء الوعي لهذا المشروع هذا هو الاستثمار الذي ستركز عليه خلال السنة الأولى من النشاط ليس بالضرورة لمبالغ كبيرة وليس بالضرورة بالمال استثمروا الوقت في ايجاد منتجات جديدة لبيعها غيروا صفحات مبيعاتكم تلائم الفترة الزمنية حسنوا شكل متجركم ليكون مهني واخيرا اريد ان اقول انه كل نشاط تجاري له نشاط اعلامي وله ايضا اهدافه الخاصة اتمنى انني نجحت من خلال هذا الفيديو مساعدة اكبر عدد من الاشخاص ولكل شخص يوجد لديه مشكلة معينة ارجو كتابتها بالتعليقات وسأحاول المساعدة قدر الامكان اكاديمية كامبوس تعلن كل اسبوع فيديوهات متعلقة بربح المال في مجال التجارة الالكترونية لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا ولا تنسوا ايضا الضغط لايك على الفيديو اتمنى لكم النجاح بمشروعكم وساراكم قريبا